Zdenku před pár minutami jsi jel z cílové rampy závodu Afrika Eco Race, splnil jsi sen, jsi v Senegalu, jsi Dakar u Růžového jezera. Co máš v hlavě? <laughs> no, že jsem to dojel na čtyrkolce, závod Afrika Eco Race rok 2022 a jsem hrozně rád, že jsem se sen dostal, protože fakt ten závod není jednoduchý, je obtížný od začátku do konce, samý etapy a jen 10 etap přes 400 kilometrů, 450, Jo, takže bylo to opravdu náročné a jsem rád, že jsem ho dojel. Co bylo nejhorší na tomhle závodu? Ta jedna etapa, kde jsem byl jako na dně fyzicky, jsou tu hrozný teploty a pak vlastně asi jsem něco špatného sněh snídaní, takže to byl asi nejhorší zážitek teď z toho závodu, potom další to už není takový hrozný ne, že jsem zůstal 6 hodin poušti <laughs> to, to, kvůli poruše motoru, ale jako to se dalo vydržet a, a jinak uh, jsem spokojený. Je natrénováno, teď ti čeká odpočinek, let domů samozřejmě a co dál? Bude vrcholiv příprava na Dakar, protože musím připravit čtyřkolku na Dakar a tam mám ještě hodně práce a uh, bude, budu na to mít zhruba nějakých možná 14 dní, jo, takže Nebudu se nudit takhle, no. nebudu se opravdu nudit. Steňku, gratuluju k obrovskému úspěchu. Jo jo, díky moc, díky.